با اولین نگاه دانم به تو دیگه اصطراب تموم شد زندگی تو شروع شد دوست دارم و خیرشم تو چشم اینطور بگم احساسم Oh, mm -hmm. ای در این Thank mm -hmm. you. Thank you.